اهلا بكم ومرحبا بكم في قناه كرامين بقات عشر ايام على نهايه رمضان ان شاء الله فرمضان مبارك سعيد آه ويلاون فيديو, فيديو منوع وقع قوم معايا الى اخر فيديو والدردشه اللي في هذا الفيديو كتهمنا كاملين كبروا الشاشه واستمتعوا بالمشاهده بالنسبة للفيديو اليوم هو فيه روتين روتين في يوم رمضان بالفاضل أه حبيت يعني نشارك ايضا معكم أه يعني أه بالنسبة لهذا الشهر هذا يعني فيها اكل كتير أه وكيزيد الوزن في هذا الشهر هذا اذا اذا حبيتو لو كان عندكم وزن زاد وعندنا 10 ايام ان شاء الله من سيام رمضان فممكن تستغلوا هذا 10 ايام وفي نفس الوقت اذا حبيتي ان وزنك يبقى ثابت وفي نفس الوقت يعني غادي آآ آآ اذا انت مشكل في يعني في دهون البطن او في الكرش كيفاش انا نتخلص منها انا شخصيا فقدت او خسرت ثلاثة كيلو ونص يعني تقريبا أربعة كيلو بالنسبه لك خسرتي الوزن او خسيتي الوزن في التعليق كتبيلنا الوزن اللي خسرتي أو الوزن لستي لو أنك استي الوزن شهر رمضان خصوصاً ان من بعد رمضان يكون عاد الفطر في حلويات في عزومات يعني يعني هذا كي كي يزيد وزن اكثر انا شخصيا حبيت نتبع هذه الخطوات هادو وحبيت انني نشارك معكم اول شيء يعني الشوربه الشوربه تكون خفيفه يعني مش ضروري انا شوربه تكون فيها كريمه فيها معكرونه اولا فيها مواد او خضر او فيها يعني مقادير اللي فيها سعرات عال حراريه عاليه شوربه الخضار كتكون خفيفه وكتكون لذيذ هذا كيساعد اننا نحسوا بالشبع بسعورات حراريه اقل <تصفيق> خاصنا نتقايشوا شويه من بعد الشوربه الخفيفه طبق السلطه طبق خضار، طبق السلطه آه، ومن الاحسن لو كان بالنسبه لك نسياخودي كميه خاصه ليك بك وعمليه بدون صوص يعني هكذا جسمك يستفيد من الالياف فقط ممكن اعملي فيه حامض اعملي فيه اي حاجة الا الزيت سواء زيت زيتون او اي نوع من الزيوت حيت فيها سعرات حرارية عالية فخودي الصحن الخاص بك حتى فيه سلطة خضر منوعة مشكلة ولكن بدون دهون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من بعد ما شربتي الشوربه خفيفه وكليتي سلطة الخضار بدون دهون أه شيء اخر وقفي صلي صلاة المغرب على مالك شويه هكذا أه يبقى عندك الوقت انك تحسي بالشبع أه خصوصا ان السلطه فيها عاليات كتيره الشوربه فيها كتيره ومن بعد الصلاة أرجعي وكملي الافطار من بعد صلاة المغرب إذا مازالين حاسين بالجوع فكنخلو ساعة كنحطو فيه كمية كبيرة من الخضر كنحطو فيه قطعة من الخبز أو من العيش أو من الطيف أو كنحطو فيه كمية قليلة من الرز أو فيه بروتينات إما سمك الدجاج أو الحم أو بيت مسلوق أنا شخصيا المفضل عندي هو- هو البيض المسلوق آه يعني هذا كيساعد أن نحسو بالشبع أكل صحي وما الوزن زعما باش جو صوره حرارة كثيره وكنشوف الوقت كيعطينا حياه ونشاط يعني اللي يحبوا نستغل هذه هذه المده هذه خصوصا نتوما عارفين من بلاد فطر يعني فيها حلويات فيها انزيمات آه ومن بعد بعد كي ناخذ اي مشروب سواء قهوه او شاي او مشروبات اعشاب تبعدوا على المقليات بشكل يومي وحلويات رمضان بشكل يومي يعني ممكن مثلا تاكلوها مره او ثلاث مرات اسبوعيا ناخذ كميه قليله كافيه وفي نفس الوقت ما كنحرموش النفس اها التخانه المخلكه صحي شكرا ديال الجنه بغيتي تي واحد؟ ياه ياه أنا اللي نحلل. اما بالنسبه للسحور فبما اننا متعودين على شهر رمضان متعودين على الصيام فمن الاحسن يكون خفيف مثلا تكون سلطه ملوعة او الزبادي يعني يكون طبيعي ياغورت طبيعي او يكون كميه قليله من الفول او تكون بيض مسلوق يعني اشياء خفيفه وصحيه هكذا ان شاء الله نستغلو هذا عشر أيام ونفقدو الوزن حتى تكون عندنا صحة جيدة وتكون حركتنا يعني فيها طاقة. اما بالنسبه اللي عنده المشكل ديال دهون البطن او الكرش ف يعني شوفي 80% من هاد المشكل كيكون كي بسبب الاكل وممكن نحلوه ايضا بالاكل مثلا الفطور او او اذا حسينا بالشبع فمن الاحسن لو ناكل مثلا الشوفان ولكن شوفان طبيعي ماشي شوفان محلى اللي كيتباع يعني اللي الافطار شوفان يكون طبيعي هذا كيعطي الشبع كيعطي الياف كثيره و كيخلصنا من دهون البطن المكسرات خصوصا لو كان اللوز حيت فيه بروتينات والبروتينات كياخذوا الدهون اللي في الجسم عموما و خصوصا الكرش و بها عضلات ولكن اللوز او المكسرات من الاحسن يكونوا طبيعيين وبدون يعني حتى تكون فوائده حقيقيه البيض مسلوق حتى هو مفيد للتخلص من دهون الخضر يا ريت لو انها كانت اللي عندها اوراق خضراء بحال الملفوف والسقانيه البروكولي مفيدة مفيدة فيها يعني الياف وسعرات وسعر حرارية قليلة البقوليات خصوصا الحمص و فيهم بروتينات نباتية ومفيدة للدهون البطن او الحليب ولكن بشرطين يكون مشتقات الحليب بدون سكر وخالية من شيء آخر لكي قولنا عادلة في البطن بدون أي مجهود لما نكونوا جالسين كان من البطن وكان نوقفوا النفس يعني مدة قليلة ولا ثواني قليلة أم كان نخرجوا النفس هذا كيقوي لنا عادلة في البطن إلى بقينا مستمرين عليها هذه خطوات سيساعدنا في عشر الأيام آخر من رمضان أننا آه آه وزننا اذا كان زاد وفي نفس الوقت يعني حتى حتى غادي نحافظوا على النتيجه جيده و خصوصا ان هاد العادات هادو ناخذوهم معنا حتى من بعد رمضان فطورنا هذا النهار هذا يكون بطبوط محشي وتكون شربات الخضر بالنسبه لوصفه هذه الوصفه فهو البطبوط تاع الخبز المغربي فكانت وصفه لذيذه لذيذه الخبز كان ناجح فاذا حبيتو هذه الوصفه هذه فهي موجوده في قناه الطب بالتفاصيل والرابط موجود في صندوق على الوصف في No. <laughs>